إيهاب جلال هو مدرب كرة قدم مصري ولاعب سابق لأندية الشمس والإسماعيلي والمصري والقاهرة، حاليا هو المدير الفني لنادي بيراميدز وفي الطريق للتعيين لمنتخب مصر كمدير فني خلف الكروش، ويحسب له أنه نجح في قيادة فريق مصر المقصة للتأهيل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه. ولد ايهاب جلال في 14 اغسطس سنه 1967، عمره الان حوالي 54 او 55 عام، ولد في الدقهليه في مصر، مركز لعب ولما كان لاعب كل قدم هو كان مدافع. المسيره الاحترافيه ليه هو لاعب اساسا لنادي الاسماعيلي والمصري والقناه، وكمان درب فرق كتير جدا وبدا التدريب من 2004 حيث في الوقت ده هو كان اساسا مدير الكره في النادي المصري. في 2007 مسك كهرباء الاسماعيليه، في 2008 مسك نادي الحمام، ودلوقتي هنتكلم عن الفرق اللي ضربها ايهاب هو مسك مدير الكره بالنادي المصري، 2007 ل هو مسك كهرباء الاسماعيليه، في 2008 هو مسك نادي الحمام. من 2008 ل مدير الكره بالنادي الاسماعيلي. في 2010 هو مسك مدير الكره بالنادي المصري، 2010 ل 2011 مسك تاني تدريب نادي الحمام، في 2012 2014 كفر الشيخ، 2014 مسك تليفونات بن 2014 ل 2017 مسك تدريب نادي مصر المقصه، وهي دي الفتره اللي صعد فيها مصر المقصه لاول مره في تاريخها الى دوري ابطال افريقيا. من 2017 ل 2018 مسك نادي انبي، في 2018 مسك تدريب نادي الزمالك، وفي 2018 بعد ما ساب نادي الزمالك مسك نادي اهلي طرابلس، بعد كده في 2018 في الفتره اللي بعدها مسك النادي المصري، ودلوقتي هنتكلم عن مسيرته التدريبيه، كانت بدايه حياته كمدرب في السلك الاداري مع فريق النادي المصري كما انه شغل منصب مدير الكره مرتين بالاضافه الى شغله مع نادي الاسماعيلي ثم قرر ان يغير وجهته سنه 2009 لسنه 2010 الى مقعد المدير الفني حيث كانت البدايه الفنيه كانت من كهرباء الاسماعيليه في دوري الدرجه الثالثه كما انه اعتبرها احد اهم محطات اللي في حياته لأنه بعدها قرر الاستمرار كمدير فني كما انه اشتغل مع فريق نادي الحمام مرتين وكذلك مع بلدية المحلة وقفر الشيخ مرتين وأيضا مع تليفونات بنسوية في يوليو 2014 تم تعيينه مدير فني لنادي مصر المقصر وفي الموسم الثالث ليه مع الفريق حقق نتائج طيبه مع الفريق واصبح وصيف الدوري تاهل الفريق ساعتها لدوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخه لكن في اغسطس 2017 ترك تدريب الفريق بسبب تفريط اداره نادي المقصه في لاعب الفريق بجانب عدم التعاقد مع لاعبين على نفس المستوى وفي 15 اكتوبر 2017 تم تعيين مدير فني لنادي انبي لموسمين اعتبارا من الموسم الجاري اللي هو كان 2017 بعد ما اعتذر طارق العشري عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد ان تواصل مع اداره النادي ليبلغهم انه لن يستطيع استكمال مهمته ووافقوا على اعتذار المدرب بسبب تراجع نتائج الفريق، اذ لم يحقق الفريق اي فوز مع طارق العشري في مباريات الدوري العام منذ انطلاقه في نفس السنه. بعد كده في 7 يناير 2018 تم تعيينه مدير فني لنادي الزمالك لموسم ونص وذلك بعد دفع الشروط الجزائيه الخاصه بناديه السابق اللي هو نادي امبليون، ودلوقتي هنتكلم عن القليل كلام الأحصائيات احصائياته مع فريق المقصة هو لعب 104 مباراة فاز 51 وتعادل في 26 تم هزيمة فريقه 27 مرة احرز الفريق معاه حوالي 160 هدف اهداف اللي عليه كانت 119 هدف نسبة نجاح الفريق 49% في وزي ما قلنا مسبقا هو تولى نادي الزمالك في 7 يناير 2018 وخلال الفتره حوالي 3 شهور كده اللي هو لحد 12/4/2018 كان لعب 17 مباراه فاز في 9 وتعادل في 2 وتهزم في 6 اهدافه كانت 23 هدف والاهداف اللي عليه كانت 18 هدف نسبه النجاح تقريبا كانت 58.8% في 2021 تولى إيهاب جلال تدريب نادي الاسماعيلي وكان الاسماعيلي وقتها ماشي الخطه الثابته مع المدير الفني ايهاب جلال رغم ان ما كانش كان 100 وكان موجود في قلعه الدراويش وهو سبق وتولى المهمه رسمية وقتها في 21 مارس وكان في خلال الوقت ده كانت نتائجه كويسه جدا بعد ما كان الاسماعيلي برده كان مهدد بالهبوط الى الدرجه الثانيه لكن تم انقاذه على يد ايهاب جلال وبعدها ترك ايهاب جلال تدريب النادي الاسماعيلي يتوجه الى تدريب بيرمت وهو الان حتى هذه اللحظه هو المدير الفني لنادي وكان اتحاد الكرة قد أعلن تولي إيهاب جلال تدريب مصر بعد رحيل البرتغالي كارلوس كروش المدير الفني السابق من منصبه، أثر إخفاقه في قيادة الفراعنة لبلوغ كأس العالم قطر 2022، وقد قام اتحاد الكرة بالإتفاق مع إيهاب جلال على توقيع العقد قبل اجازه عيد الفطر لكن قرر مسؤول الجمعيه تاجيل هذا الاجراء لحين الانتهاء من مراجعه العقد القانوني. والاتحاد الكره كان قد اتفق مع أهل جلال عن توقيع العقد قبل اجازه عيد الفطر 2022 لكن قرر مسؤول الجمعيه تاجيل هذا الاجراء لحين الانتهاء من مراجعه العقد قانونيا. والان عزيزي مشاهدي الفيديو اذا كنت قد عرفت اي معلومه جديده عن اهب يمكنك تركها لنا في تعليق صغير تحت الفيديو واذا اردت معرفه عن شخصيه جديده يمكنك قاطعه شخصيه في التعليق واسألوها فيكم بكل جديد. وان اعجبك الفيزيو فلا تنسى ادعمها بوضع عدمة لايك. والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والى اللقاء مع شخصية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.